סייאן 39, רשות 2, טייק 2, סאונד 23 50, 50, 50, 50. היה די אנרגיות חיוויות, אבל זה צריך מלא מלא מלא מלא ריכוז אתה ממש צריך להיכנס לזה אפשר להתחיל חזרה, <חזרה> ואז נוצר מוצר שהיינו צריכים טיפה להשתחרר אז עלינו לעשות איזה קטע אימפרו עם, עם, עם חיים רולטשטיין וכל ה, השחקנים yeah! ואתם עליו ואני בטוב שחקן אומר לכם את זה קייל חיים 12 מוצרים בלבד 12 התלבנים הראשונים הם אלה שיזכורו החיות שלהם ב... אה? ימים בלבד? קייל חיים נעמר קייל חיים המוצאות אני מזמר דבר כזה אבל לא כמו כמותו כי אני הולך להכין צמא של חיימות שלי ולשתלת ירדו לחדר רצאות, יש שם גם שתי מחזורים חבר'ה למי שאין מקום לעמוד בצלדים אנחנו עכשיו מצלמים צילום מאחורה אחר כך אנחנו מצלם מקדימה כמה שוטים קוראים לזה, כמה קיטי צילום הדבר הכי חשוב לעשות זה להיות אמיתיים 3, 2, 1, שמואל, יותר קדימה טיפה בנימין, לא לעמוד עקום אם אתה לא עושה את זה טוב אז יש לך 80 איש עכשיו שאתה אומר להם אתם יושבים פה עוד פעם כי אני פישלתי עכשיו בנימין, קח קצת היה צפוף, היה שם חם רק לשבת ולהקשיב מצלמים אתכם, תהיו בשקט ומסגנים אי אפשר כי צריך את הסאונד לא לנגב זה אבא, כשהחברים יש פה מסגנים 280 מעלות, אתם שכחים אה, כאילו מינוס לא יודע מה 3, 2, 1, سنه بہت مغنیہ لا اسوت